Første gang danerne nævnes i de skriftlige kilder, er i 500-tallet efter Kristi Fødsel. I dette århundrede skriver, historiske skriver forskellige steder i Europa om en dansk gruppe langt mod nord. Vi befinder os hermed i den historiske periode, da i en dansk inddeling af fortiden udgør den sidste del af jernalderen, den germanske jernalder. Vendes blikket derimod ud mod Europa kaldes samme periode blandt andet den tidlige middelalder eller folkevandringstiden. Tidligere havde Rom og Rige forenet store dele af kontinentet, men i 400-tallet faldt det romerske imperium fra hinanden i Vesteuropa. En ustabil, men dog formativ periode fulgte, hvor nye etniske og politiske enheder opstod. Nogle eksisterede kun i kortere tid, mens andre konsoliderede sig og kom til at udgøre grundlaget for Europas fremtidige udvikling. Eksempelvis er det på denne tid, at danerne træder ind på den historiske scene. I forskningen er der tradition for at anvende folkenavnet Daner, der nok er den mest oplagte oversættelse af det latinske Dani, og fordi Daner sikkert også er tæt på den oldnordiske variant af netop dette folkenavn. Folkenavnet Dansker er derimod af langt nyere dato. Det opstod i i 1700-tallet, grundet en tysk påvirkning af det danske sprog på dette tidspunkt. De første skriftlige kilder, der beretter om det område, som senere bliver til et dansk rige, er romerske historieskriver fra tiden omkring Kristi Fødsel. Eksempelvis fortæller den romerske historieskriver Tacitus cirka år 98 efter vores tidsregning om en lang række germanske grupper øh, nord for romeriet. Men hverken Tacitus eller andre romerske skriver fra denne tid anvender et dansk folkenavn. Men i 500-tallet skriver historieskriver i Sydeuropa om en gruppe i det fjerne nord, som de på latin kaldte Danie. En af disse var den gotiske historieskriver Jordanes, der placerede Danerne i Sydskandinavien. Senere i 500-tallet skrev også den frankiske historieskriver Gregor Arthur om Danerne, da han kunne berette om en dansk konges flådeangreb på franske kyster. Ved første øjekast lader det til, at Jordanes, Gregor og andre skriver nærmest ud af det blå begyndte at skrive om Danerne. Men nærlæses de relevante kilder for perioden, bliver det klart, at sydeuropæiske historie skriver allerede omkring år 500 må have skrevet om danerne. Disse første skriftlige vidnesbyrd er dog ikke overleveret til i dag. De ældste skriftlige vidnesbyrd om danerne findes altså i 500-tallet. Kildernes relevante udsagn er ganske få, men de tegner dog et billede af, at danerne udgjorde den mest signifikante gruppe i Norden. Da danerne ikke forekommer i romerske kilder fra århundrederne efter Kristi fødsel, men til gengæld fremstilles som en markant gruppe i 500-tallet, er det sandsynligt, at de opstod som gruppe i den mellemliggende periode. Det vil sige, at danerne må være opstået i løbet af tiden fra omkring år 200 efter vores tidsregning til omkring år 400 efter vores tidsregning.